I demà és el Dia Internacional de l'Eficiència Energètica. En aquest marc, l'entitat Som Energia ha portat a terme un taller públic sobre l'eficiència energètica, entendre la factura de l'electricitat i pagar per una potència contractada ajustada, al que realment necessitem a casa. Són alguns dels consells útils que s'han après. Entendre la factura de la companyia elèctrica sovint es pot convertir en un autèntic mal de cap. La recina estrenada cooperativa al Maresme, Suma Energia, ha organitzat una jornada teòrica pràctica per compartir tècniques d'eficiència energètica i per resoldre dubtes sobre la factura. Fruit directament dels hàbits de consum eh, actuals, de cada cop anar consumint més i més energia, a un planeta on els recursos són finits. Hem d'incidir a l'altre extrem de de la cadena energètica que és amb el nostre consum i com fem un consum cada vegada més, més eficient i més conscient també de quanta energia estem consumint i de quina energia estem consumint, d'on prové. Tal com asseguren des de Som Energia, en els últims temps la població està més sensibilitzada amb l'estalvi energètic, principalment per l'augment del preu de l'energia. La factura de l'electricitat acostuma a pujar per a electrodomèstics que no són prou eficients i pels hàbits de consum. Des de la cooperativa presenten una sèrie de consells per estalviar la factura. L'ajust de la potència que tenim contractada moltes vegades tenim, per qüestions històriques de l'aliment d'on estem, tenim una potència contractada superior a la que realment necessitem. Les diferents modalitats de tarifes elèctriques ens permeten contractar aquest tipus de tarifa amb ària, que el que fa és que paguem diferent preu d'energia en funció de l'hora en què consumim. Llavors, eh, per la nit, evidentment, paguem una energia més, més barata i per la, pel dia més cara. Som Energia ha arribat a la comarca amb aquest taller públic commemorant el Dia Internacional de l'Eficiència Energètica, que serà demà dimarts. Dissabte 13 d'abril, Som Energia es donarà a conèixer a la Casa Capell de Mataró.